Tudományjal folytatjuk. Jó esély van, ugyanis arra, hogy véletlenül sikerült megtalálni a rák ellenszerét. A dán tudósok az állapotos nők maláriás megbetegedését vizsgálták, és a védőoltást akarták fejleszteni, amikor rájöttek a hasonlóságra. A felfedezésről most Andrea kérdezi a Szegedi Tudomány Egyetem Orvosi Biológiai Intézetének tanszékvezető egyetemi tanárát. Boldogkői Zsoltot siófokról kapcsoljuk. Köszöntöm, jó estét kívánok! Szép ilyeset kívánok Önnek és a televízió nézőknek is! Professzor úr, ugye évről évre felröppen a hír, hogy megvan a rák ellenszere. A mostani bejelentésről mit gondol? Hát és ráadásul itt nem csak egy bizonyos ráknak a gyógyításáról van szó, hanem a nagybetűs rák, tehát minden ráknak a gyógyításáról. Ilyenkor első nyomásként az ember azt gondolja, hogy ez egy nagy blöff, rendszerint a, alternatív orvoslás szokott ilyet bejelenteni. A helyzet az, hogy tehát a szakma igazából arra számít, vagy számított, hogy így mondjam, hogy mivel a rák, különféle rák típusoknak különféle genetikai háttere van, ezért minden rák egyedi terápiát, terápiával lehet majd gyógyítani. Ez a bejelentés lényegében ez azt célozza meg, hogy általában rákot lehet gyógyítani. Most ez abból származik, hogy azt figyelték meg ezek a dántudósok, hogy a, a petefészek pontosabban a placenta sejtjein ugyanolyan ilyen szénhidrátok vannak a felszínen, mint a rákok esetében, és ezt a szénhidrátot ismeri fel lényegében a maláriának egy speciális fehérjéje. Ezt a fehérjét ugye izolálták, összekapcsolták rekombinás módszerekkel, egy toxin fehérjével, és ezt használják lényegében egy ilyen terápiás A fehérje ismeri a tubors azok bekebelezik azt a toxinnal együtt és a toxin meg fogja örni őket. Milyen stádiumban, megnézték van. Ezt, különféle, sejt Milyen stádiumban van most ennek a módszernek a tesztelése? Ö Igazából, hogyha egy hatóanyagot tesztelünk, annak három fő stádiuma van. Legelőször megnézzük tenyésztett sejteken, aztán rákcsáló modeleken, ezt követően pedig jön a klinikai, jönnek a klinikai vizsgálatok, ahol megnézzük, hogy van e mellékhatása, meg van e specifikus hatása. Ezek a kutatók megvizsgálták a sejttenészeteket, és azt tapasztalták, hogy a rákoknak kb. a 90%-át fölismeri ez a fehérje. Végeztek három különféle tumorral egérvizsgálatokat, de beültették az emberi tumort, tehát ilyen prostata tumort, csonttumort és egy speciális ilyen informát, és hát érdekes eredményeket kaptak. Tehát először is a tumornak a mérete zsugorodott, sőt a prostata esetében azt kapták, hogy ha jól emlékszem, hat egér esetében kettőben el is tűnt ez a tumor, illetve hogy az általának a túlélése mind a három tumor esetében jóval hosszabb volt. Tehát minden remény megvan arra, hogy emberben működik, de hát ugye ezt a későbbi kísérletek fogják majd bebizonyítani. Itt a probléma az lehet, hogy elegendő -e az a is, amit az embernél alkalmazni lehet, tehát ami nem akarom komoly mellékhatásokat, hogy a rákot ugye elpusztítsuk, a klinikai ez... kísérletek fogják ezt bebizonyítani, hogy az működik el. Tehát ez lehet a kockázat, mert ugye számos daganatos betegségek gyógyítására feltalált módszer volt, amelyik mondjuk állatkísérleteknél jó eredményt produkált, de embereken tesztelve nem várta az, vagy nem hozta az elvárt eredményt. Mi itt az, aminek működnie kell? Említette, hogy ne legyenek ugye olyan mellékhatások, amelyek kockázatosak lehetnek, de mi lehet még? Igen. Hát az lehet, hogy a mellékhatás maga egyébként az lehet például, hogy ez a fehérje felismer másfajta sejteket is. Hát először is állapotos hölgyeknek nyilván nem lehet alkalmazni, de hogyha másfajta sejteket felismer egy nagy dót is akkor azokat is elpusztítja, az nem nagyon jó. A másik ilyen probléma az lehet, hogy ugye az egér, ez egy picike élőlény, az ő testében sokkal jobban hozzáfér ezekhez a, a rekombinás fehérjékhez, mint az emberé. Gyakorlatilag ezek két ilyen probléma lehet, hogy, hogy ha az alapelv működik, akkor elvileg ugye az emberi tumorokat is fel tudja ismerni, a kérdés az, hogy meg kell kell ezt alkalmazni. Felmerülhetnek itt költség problémák is, tehát lehetséges, hogy a szerekonomias fehérjét mondjuk nagyon sokba kerül előállítani, de szerintem a jövőben ezt meg lehetne oldani, hogyha valóban egy működő alapelvről lenne szó. Mikorra lehet ebből klinikai szer? Mikorra kerülhet mondjuk a gyógyászatba is akár? Hát ugye egy, egy hagyományos hatóanyagnak a tesztelése jelenleg az kb. 15 évet vett az igénybe és több mint egy milliárd dollárba kerül. Ezek a kutatók túl vannak már ugye a, a sejttenészet és a rácsáló modelleken, és azt tervezik, hogyha négy év múlva kezdék el a klinikai kísérleteket, tehát én azt mondanám, hogy azt még legalább a négy év után még lehet, hogy 8-10 év is el fog tenni, amíg meg, megkapjuk az eredményt, hogy tényleg egy hatásos terápiáról van a e szó. Professzor úr, köszönjük szépen a szakértő segítségét!